بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين حلقة اليوم عن مولد المهدي المنتظر في ليلة القدر ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر تتنزل فيها الروح والملائكة من كل أمر يعني الأمور الهامة تنزل في ليلة القدر في شهر رمضان الأمور العظيمة وهي مولد المهدي المنتظر في هذه الليلة فغدا الساعة التاسعة صباحا يكون مولد المهدي المنتظر في الأسكندرية عام 1964 فطبعا الكلام دوت بقوله لكم عشان تكونوا على علم ودراية به أنه سوف يكمل ستين سنة قمرية المهدي المنتظر غدا الساعة التاسعة صباحا فإن شاء الله نترقب هذا الحدث ربما يأتي بجديد مما ننتظره ثانيا أنا تيقنت الآن أن إنهيار السد العالي سوف يأتي قبل مجيء الملكة كيلوباترا ولن أحد في مصر يستطيع أن يفعل شيء ولا يقيم سد خلف السد العالي ولا حاجة لأن العصور هنا منفصلة فلن تسمعوا كلامي كأني من عالم آخر هتكلم اللغة الهندية مع ناس يتحدثون ويفهمون اللغة العربية فيعني كلامي هيبقى غير مفهوم ليكوا عشان تبقوا فاهمين الصورة ماشية ازاي لاني انا بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الفيديو بان يهتم بالامر والموضوع كاي بحث من الابحاث التي تهم مستقبل مصر وامناها القومي لان من احيا نفس كانما احيا الناس جميعا ومن امات نفسا كانما امات الناس جميعا فيعني سياده الرئيس يجب عليك ان تهتم بهذا البحث لانه فيه حياه او موت للشعب المصري وأنت المسؤول الأول عن الشعب المصري وحلفت وقسمت إنك تحافظ على الأراضي وأن ترعى مصالح الوطن فمصالح الوطن الآن متعلقة بين يديك في هذا البحث الجد من أجل استخراج النتائج الصحيحة له في حالة أني كاذب ولا يوجد شيء من هذا القبيل فلن يضركم في الأمر شيء إنما لو كنت صادق فممكن تقدروا ان انتم تنقذوا انفسكم وتعودوا الى الله مرة اخرى باصلاح القوانين واقامة سد وقائي جنوب السد العالي هو ده سبيلكم الوحيد لإنقاذ مصر فهناك مناطق معلومة يجب الحفر فيها لنشوف رسالة ربنا بيقول لنا فيها ايه يعني اثار الاديبة دي فيها رسائل وخبايا وحاجات كتيره يجب ان نعرفها ومحدش هيقدر يساعدنا غير الرئيس عبد الفتاح السيسي لانه هو المسؤول عن مصر المسؤول الاول عن مصر وحاله حدوث شيء لمصر يكون هو المسؤول امام الله وامامنا جميعا على هذا الاهمال في هذا البحث فاذا انا اتقدم للرئيس مره اخرى اليه بقى مساعدتي في انقاذ مصر لان لن استطيع وحدي انقاذها لان هو الذي بيديه السلطه الان لكن انا ليس لدي الا الابحاث والعلم الذي ينفعنا ويقينا من انهيار السد العالي اما ان كنت اهملت هذا البحث والمواطنين كمان ما في نشر هذا الفيديو فاكون انا خلصت امري بين الله ودعوتكم ولكن لم يستجيب لي أحد لهذا ننوه عن إنهيار السد العالي ربما يكون في 14 مايو القادم إن لم تهتموا بالبحث وممكن نمد الله أجله لبعد كده عشان نقدر ننقذ نفسينا إن وجد الله إستجابة مننا والله أعلم بالتواريخ التواريخ هل هي حقيقية أم غير حقيقية لكن علمها عند الله. لكن انا بسترشد بالتواريخ دي بناءا عن معطيات فقط وليس بوحي من عند الله فعشان نفهم الموضوع ده مش ما حدش يقول انت بتقول تواريخ وبتتلبق بحاجات انا بتوقع بقول يعني ممكن يحصل كده في اليوم ده الله اعلم زي ما واحد بتوقع يقول, يقول يمكن بكرة تشتي وتمطر ممكن يكون الجو صح كده يعني فاحنا بنترقب ونشوف هيحصل أي ايه ان شاء الله مش هطول عليكم كان معكم أمل حسني من مدينة الإسكندرية متنبئ بعلامات الساعة الكبرى وحاصل على ليسانس آداب قسم جغرافيا من جامعة الإسكندرية وباحث جغرافي وعن تحديد مواقع جغرافية لعلامات الساعة الكبرى والآثار الهامة الموجودة في منطقة الإسكندرية وضواحيها. تلفون صفر يا رب اللهم افتح لنا فتحا مبينا وأنقذنا من هذا البلاء بإذن لك يا رب بإذنك يا رب بإذنك يا رب أن تنقذنا من هذا البلاء والسلام عليكم وشكرا على حسن استماعكم